I tirsdags behandlede Folketinget det nye, lovforslag om lokning. Nick Hagerup var delt op i to, så på den ene side så fortsætter han lokningen præcis som vi kender den, og når det så taber ved domstolen, så overgår han til målrettet lokning, hvor han overvåger alle, der bor i en by og en gruppe andre mennesker. Det ender med at være 50-80% af den danske befolkning, så det kommer også til at tabe ved en domstol. For at lokningen kan være proportionel i henhold til menneskeretten, så er man nødt til kun at bruge den til terror og grov kriminalitet. Og der er Nick Jacob smart, så han udvider rammen for, hvad der er grov kriminalitet. Så nu er det alt kriminalitet med en ham på tre år derovre. Og det er stort set alle forbrydelser, som ikke kunne straffes med bøde. Det er lidt interessant at overtrædelser af ministeransvarsloven kun giver op til to år, så der kan man ikke bruge det. Men hvis man f.eks. hoster i nærheden af en politibetjent og siger corona, så kan de give op til otte år. Før behandlingen så var jeg på Christiansborg og talte med nogle folketingspolitikerne, Og der gennemgår vi altid, hvad argumenterne for og imod. Og det er et skørt område, fordi de har kun ét argument for. Lukkede oplysninger. De har været det tungeste bevis. Man en hvilken som helst. Forsvarsadvokat, anklager, dommer. You name it. Det har været det tungeste bevis i de værste straffesager, vi har haft. I, øh, i, I den tid, vi har haft lokket oplysninger. De tungeste beviser. Det var Preben bang hendriksen for Venstre, som er angivelig er advokat. Der er fire gode argumenter imod det her. Det første, det er, at de aldrig har kunnet dokumentere det her. Hver gang de siger det, har vi spurgt ind til det, kan I dokumentere, at politiet synes, det her det er så vigtigt et redskab. Og hver gang kommer de tilbage og siger, ja, det er også rigtigt, det er meget dejligt hver dag. Det andet argument er, at indførelsen af lokning ikke har betydet, at al kriminalitet er holdt op. Det er ikke sådan, at vi har kunnet se en graf over opklarede forbrydelser, eller en graf over antallet af mennesker, der blev dømt for en forbrydelse, som bare eksploderede, efter vi indførte Det tredje argument er, at i nederlandene, hvor man holdt op med lokke i 2015, i Sverige, i Norge, i Tyskland, alle de steder, hvor man holdt op med lokke, de er jo ikke blevet hotspots for kriminelle. Igen har vi ikke kun se en udvikling i antallet opklarede eller antallet af dømte forbrydelser. Og det bedste argument, det er det fire argument, som er, at vi havde teleskandalen, hvor politiet indrømmede, at de havde forandret beviserne. De havde ændret på teledata for at kunne få folk dømt. Der gik man i gang i en arbejdsgruppe med at gennemgå 10.000 vis af sager for at se, er der et eneste tilfælde tildater har været. Det tungeste bevis. De fandt ikke et eneste. Og det er jo vigtigt, det som Preben Bang Hendersen siger, han har jo tydeligvis kendskab til, at politiet har overset en masse sager, som skulle gå om ved domstolene. Det er jo en skandal i sig selv. Nu er vi nødt til at genåbne teleskandalen, fordi Præben Bang Henderson ved alle de her ting. Kasper Sandker fra Socialdemokratiet og Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet kendte også en masse sager. Nick Hækkerup var lidt smartere, fordi han siger, vi bruger det kun til efterforskning, for det kan man jo ikke dokumentere, om de har. Det kan han bare blive ved med at sige. Men vi ved, at politiet aldrig har bakket dem op. I spørgsmål jeg ofte får, Jamen, når deres eneste argument er en løgn, hvorfor vil de så have det? Og det er jo klart, at de kan jeg ikke svare på, uden at være inde i deres hoved. Men en gang imellem så nævner de, så kommer de til at tale over sig, og så siger de, at ah, de virker forebyggende. Så hvis man holder øje med folk på alle tidspunkter i døgnet, så kan man måske kontrollere, så de kun gør ting, som vi gerne vil have, at de gør. Og det er jo plottet i 1984. Og det er jo ikke bare en konspirationsteori, at jeg sidder og siger, at det er plottet i 1984. EU-domstolen og menneskerettighedsdomstolen har jo netop taget det her op og har sagt, det er ikke bare privatlivets fred, der er troet her, det er informations- og ytringsfriheden, det er forsamlingsfriheden, det er retten til at tænke frit som et politisk menneske i et samfund. Forleden havde jeg også muligheden for at gennemgå en redaktør for Louds øh, teledata, og der fandt jeg jo masser af hendes kilder, jeg fandt whistleblowers, jeg fandt folk, som det jo klart, hun ikke vil have, at verden ved at hun har talt med, hvis hun laver en politikritisk sag, så kan politiet uden nogen egentlig kontrol tilgå de her data og se, når man, hvem er det, som hun har talt med. Og man kan jo håbe, at anden behandling efter udvalgsarbejdet bliver bedre på et højere niveau, fordi første behandling, det var bare pinligt. Man så bare Socialdemokratiet og Venstre stå i salen og sige, tryghed, tryghed, tryghed, tryghed. Og jeg synes egentlig, at Kasper Sandkjær han siger det bedst. Det er et skræmmende lavt niveau. God weekend.